Обстріли щодня у таких умовах живуть у Гуляйполі. Я, звісно, боюсь, хоч як мужик боюсь. У мене жінка просто тут де службовець, вона несе службу. Да, дітей немає відправи, тому що. Дітям тут знаходиться неможливо. Вони знищують, це геноцид, український народ. Не дай Бог, звісно, що вони сюди зайдуть, і мене тут не буде. Я не буду під ними жити, на полу життя». Хати горять, «Криші горять, люди бідні, бідкаються, води немає, світу немає, газу немає, немає нічого. Магазини всі закриті, все. Я не можу виїхати, ви знаєте, не можу. Не ну, на дві тисячі не виїжджаю». «А пенсію виплачують?» «2 тисячі, дві. Ну покровки тільки пенсія, і все». Сутєво зруйнований історичний центр Гуляйполя два тижні тому снаряд влучив у міську пам'ятку архітектури старовинний паровий млин, зведений наприкінці позаминулого століття. Ну, слава Богу, він залишився не, не, не зруйнований повністю, але всередині, звісно, там якісь будуть пошкодження. Ми дуже чітко переглянемо, де приходить, де уходить, чим стріляють, як стріляють. Ці руйнування у місті ретегно фіксуються, аби після перемоги загарбник відшкодував кошти на відновлення столиці Махновського краю, каже гуляйпільський міський голова Сергій Ярмак. А поки ж гуляйпільці виживають, зокрема, і завдяки гуманітарній допомозі. Її привіз волонтер Станіслав Стойков. Тут продукти та ліки. У міській лікарні працюють близько 60 медиків. Із них четверо – на швидкий. Четвертий місяць ні світла, ні газу, ні води. І так Просто на виживання. Дійсно, ну, початку було дуже важко, тепер уже якось привикли. Продукти містянам. Тут їх щонайменше 4 тисячі. Ми розвозимо воду і по кварталах багатоквартирних будинків, і по приватному сектору. Отримали від благодійних організацій. Я заказував йомкостя – це куби, кубові бочки з водою. Три рази на тиждень із Гуляйполя вивозять людей. Понеділок, середа, п'ятниця. Возимо до біття Запоріжжя. Оттуда отримуємо гуманітарну допомогу. Завозимо. Також завдяки роботи з волонтерами Волонтерам нам допомагають також і гуманітарну допомогу – це і продуктові набори, і гігієнічні набори, і максимально роздаємо людям». Станіслав Стойков знову приїде сюди наступного тижня. Каже, привезе зарядні пристрої та сонячні батареї. Ольга Ларіонова – Новини на Суспільному. Запоріжжя.